Till att börja med så kan man uttrycka sin bundan för Greta Thunberg och de andra miljökämparna. De har satt fingret på kanske en av vår tids mest bärande frågor. Vi har ju många medlemmar som är engagerade och vissa arbetar själva med miljöfrågor. Men som arbetsgivarorganisation så har inte KFO något uppdrag att uttala oss i klimatfrågan. Som det verkar så kommer ju inte något av de stora svenska facken, i vart fall inte de vi tecknar kollektivavtal, med varsla om klimatstrejk. Så en KFO-medlem behöver inte, i vart fall inte i dagsläget, göra någonting. Uppstår det frågor så ska man ju givetvis ringa sin arbetsgivarorganisation. Ja, då måste vi börja med att förklara själva strejkrätten. Att organisera sig fackligt, det är inskrivet i FNs stadga om de grundläggande mänskliga rättigheterna. Strejkrätten nämns inte uttryckligen i den här FN-stadgan. Däremot så är det en grundlagsfest i många länder. I Sverige har istället då strejkrätten givits de fackliga organisationerna på arbetstagarsidan genom ett stadgande i regeringsform som är en grundlag i Sverige. Anledningen till detta är att kollektivavtalen har en väldigt stark ställning i Sverige. Det är här man reglerar anställningsvillkoren inklusive lönerna. Och därför så måste facken ha rätten att strejka för att driva fram och bevaka sina kollektivavtal. Själva poängen för en arbetsgivare att teckna ett kollektivavtal, den ursprungliga poängen till och med, är ju att köpa sig arbetsfred. Men det finns ett litet utrymme att gå ut i politisk strejk. En politisk strejk det är ju en strejk som, som egentligen saknar fackligt syfte. Det är en ren protest- och, och om den är Minimal i sin åverkan på, på arbetsgivarnas produktion och affärsledningsrätt så, så kan den anses tillåten. En politisk strejk är ju givetvis mycket kontroversiell i en arbetsgivars ögon. Har man tecknat ett kollektivavtal, köpt sig arbetsfred och ändå så drabbas man av en strejk trots att man egentligen inte har med själva strejkfrågan att göra. Och det är också anledning till att de, de svenska facken är mycket försiktiga med att använda en politisk strejk som vapen. Dessutom kanske man ska nämna att för att en strejk ska vara lovlig och inte vara vild så måste man varsla sju dagar innan från arbetstagarhåll, det vill säga fack. En arbetstagare som deltar i en vild strejk, det vill säga en olovlig stridsåtgärd, till exempel en politisk strejk som inte är tillåten, riskerar dels att få behöva betala skadestånd och ytterst att faktiskt riskera sin egen anställning. Det mest kända exemplet är nog den stora rösträststrejken 1902 som handlade om att man skulle skaffa sig demokratiska rättigheter. Den pågick i tre dagar och omfattade 110 000 anställda, varav en del faktiskt förlorade jobbet för att de deltog i strejken. Det här var ju långt innan den moderna svenska arbetsrätten kom till, det som vi kallar den svenska modellen, som förut ett välfungerande och välbalanserat system som har gett oss ett väldigt lågt antal strejkdagar.